پاک ڈیفنس قومی موومنٹ پاکستان کے زیر اہتمام اورنگی ٹاؤن غازی گوٹ کراچی میں جلسہ عام کا انعقاد ہوا جس میں کثیر تعداد اہل علاقہ نے شرکت کی جلسہ سے چیئر پرسن پاک ڈیفنس قومی موومنٹ سبین ملک سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان ڈاکٹر شبیر احمد چیف آرگنائزر سندھ شفیق جان دورانی اور دیگر رہنما نے خطاب کیا فری ایجوکیشن سسٹم متعارف کرنے کا اعلان کرتی ہے پاک ڈیفینس پبلک سکولز بنانے کا انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگ اپنے علاقے میں بھی دیکھیں گے یہاں پہ غریب و مستحق بچوں کو فری کورسز کتابیں کاپیز دیگر سہولیات سب پرووائڈ کی جائیں گی پاک ڈفینس پبلک سکول جو کہ دوبارہ بنایا جائے گا پورے پاکستان میں اسی طرح علاج کی سہولیات جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ جن ہومز نہیں ہیں ہاسپٹلس نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ پاک ڈیفینس قومی موومنٹ پورے ہی پاکستان میں پاک ڈیفینس فری ڈسپنسریز قائم کرنے کا اعلان بھی کرتی ہے اور ارادہ بھی کرتی ہے اور اس کے سلسلے میں بہت حد تک پیپر ورک کمپلیٹ بھی ہو چکا ہے جگہ سے لی جاتی ہے جہاں اس کو جاتا ہے وہ اسی مٹی میں آتا ہے اسی میں دفن ہوتا ہے تو میرے بھائیوں ہم سب پاکستانی ہیں ہم پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں اس میں کوئی قومیت نہیں ہے کوئی فرقہ نہیں ہے کوئی زبان ایسی نہیں ہے یہ صرف پاکستانی ہے کیونکہ ہماری کپڑے پاکستان میں بدلی ہیں تو یہ دو لوگ ہیں جو ہمیں تقسیم کرتی ہیں کوئی کہتے یہ پٹھان ہے کوئی کہتا ہے یہ سندھی ہے کوئی کہتا ہے یہ بلوچ ہے کوئی کہتا ہے یہ سریکی ہے کوئی کہتا ہے یہ گل گتی ہے کوئی کہتا ہے یہ ہزارے والے ہے کیوں اس لیے ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں اور اس کے بعد ہم पाकिस्तानी है आज आप मुझसे वादा करें कि कौन बनेंगे पाकिस्तानी हमें कोई तकसीम नहीं कर सके और जब तक आप तकलीफों और परेशानियों का मुकाबला नहीं करेंगे तो कोई डॉक्टर शबीर नहीं बनेगा क्या होगा कोई बच्चा मंशियात परोश होगा یہ ہماری اپنی غلطی ہے یہ ان کی غلطیاں ہیں کہ بچے جو ہیں ہم ان کو معاشرے کی تکلیفوں سے لڑنا نہیں سکھاتے تو ہمارے ساتھ لوگ کھیلتے ہیں ہمارے حکمران بن جاتے ہیں جب ہم خود اپنی نسل کو آنے والے کل کے ساتھ لڑنا سکھائیں گے ان کو ایجوکیشن دیں گے ان کو صحیح مسلمان بنائیں گے تو وہ صحیح پاکستانی بنیں گے انشاءاللہ کامیابی کی سیڑھیوں سے سائیکل سے فراڈو فراڈو سے ریوو اور ریوو سے آگے بھی انہوں نے ہیلیکاپٹر لے لیے وہ آپ لوگوں کا حق ہے وہ آپ لوگوں کا پسینہ ہے وہ آپ لوگوں کے ووٹ سے ان ایوانوں تک پہنچے ابھی آپ اسے بلاؤ وہ کہیں گے ہم مصروف ہیں یا موبائل آف کر دیں گے مگر پاک ڈیفنس سومی مومنٹ آپ کے درمیان پیدل بھی رہے گی سائیکل پہ بھی رہے گی کوٹر سائیکل پہ بھی رہے گی اور گاڑی میں بھی آپ کے ساتھ آپ کے سامل انشاءاللہ در پیش مسائل ہیں اس کو دیکھیں گی اس کے بعد محمد یاسین انساری صاحب سید نعیم علی صاحب یوسف انساری اسلم شاہ صاحب محمد اسلم انساری صاحب فیضان شاہ صاحب نیاز الدین انساری صاحب محمد شویف صاحب سید نعیم الدین چشتی صاحب محمد جعوید بھائی محراج صاحب، ظم بھائی محمد رضوان محمد اعجاز جانگیر خان صاحب رفیق بھائی اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ دیگر پارٹیوں سے استعفیٰ لے کر پارک ڈیفنس میں شامل ہو چکے ہیں